ايه هو الذكاء الاصطناعي؟ بنتكلم على ايه هو الذكاء الاصطناعي؟ الاول عشان ما نقعدش نقول بقى كلام كتير وتبقى في لغطه الذكاء، الذكاء في الانسان العادي هو هو اللي بدانا عايزين ننقله للاصطناعي عشان نقدر كلمه الذكاء، نفهم الاول ايه كلمه الذكاء. الذكاء في الاساس هو الانسان وبعد كده بنقول ابنها الانسان بيقدر يحفظ ده نوع من انواع الذكاء، بيقدر يفهم الاندرستانتنج وده نوع برضه من انواع الذكاء. وبعد يقدر يحصل انا عندي استنتاج اللي هو كذا وكذا وكذا فانا يبقى كذا انا بقدر استنتج خلاص وان انا ما ما بين الاشياء ده برضه ان انا نوع انواع الايه؟ الذكاء وكذلك نوع مع انواع الذكاء اتعلم وابدا اخزن معلومات جديده وابدا اعملها بروسيسنج وابدا استنتج منها جديد والاهم طبعا ان انا اختار التنبؤ والتنبؤ هنا مش ضرب ورق على حاجه لكن ان انا اقدر اقول برضه بعباره عن استنتاجات يبقى هيحصل كذا طبقا معادلات طبقا لاي شيء ان انا اوصل داخل او كل ده من انواع الذكاء خلاص تيجي بقى لايه؟ تعريف الذكاء الاصطناعي. تعرف الاصطناعي لكن في تعريف جميل جدا عمله دان وبيتر وده هنحط اللينك ان شاء الله على في وصف الفيديو. الناس دول الدنيا على الاخر خالص. ال الاي في 2 و في ايه 2 في 2 و في 2 المعادله الجميله اللي هم عملوها دي؟ المعادله بتاعت في اثنين قال لك عندك اثنين اه بيبل واثنين راشنال، راشنال يعني شكل منطقي او تفكير منطقي او اه يعني يفهم بشكل طبيعي او مفاهيم مظبوطه. طيب اتجاه وقال لك اثنين اكت واثنين وقال لك بقى شو بقى اثنين اكت تتفاعل بشكل ما واثنين ثينك تفكر باثنين تانيين. قال لك نعمل بقى الخليط ده للجينات دي كلها مع بعضها هنطلع ايه مفهوم الذكاء الاصطناعي بمعنى قال لك اما ثينك تفكر لو خليت يعني لو اضفت على البروجرام بتاع او السوفت وير بتاعك او المشين بتاعتك بعض السمات عشان تطلع من ان هي برنامج عادي لبرنامج ذكاء اصطناعي لو خليتها تفكر بشكل تفكر يعني, يعني تفهم تفهم بشكل زي الناس يعني الفكر، التفكير عندنا كبني ادمين زي مثلا بني بيقدر يعمل علاقات معينه او بيفكر بشكل معين او لو بجينا نخلي الاله تقرب لتفكير البني ادم او البروجرام بتاعك تقرب لتفكير البني ادم هي اول طريقه اول اتجاه، الاتجاه الثاني انك تخليه ياكت زي البيبول يعني يعمل الانسان بيعمل بيعمل حاجه معينه او بينزل بشكل معين على السلم او بيعمل مش عارف ايه او بيفكر بشكل او بياخد حتى في decisions يعني بياخد قرار يشتري حاجة أو يسيب حاجة أو يعمل لو البرنامج بتاعك اتضاف أي حاجات تاخد اكس تقوم زي من ادمين يبقى ده الاتجاه التاني. نفس الكلام دوت حطوه الناحية تانية مع مين؟ مع الشكل المنطقي الراشونال مش مش البيبول. وعلى خلاص لو عملت السينك لو خليت السينك بشكل يبقى تبين زي من خليت بتاعك يبقى بشكل راشونالي دلوقتي بقى خليت البرنامج بتاعك يقرب للذكاء الصناعي أو خليت الريكود بتاعك يقرب للذكاء الصناعي أو لو على خليته يأكت بشكل راشنالي، طب بشكل منطقي حصل كذا لازم يحصل كذا حصل كذا يحصل كذا والبندول بياخد الأكس دية بشكل بشكل اوتوماتيك، أو الروبوت بتاعك بياخد أو الماشين بتاعتك متمثلة في الكمبيوتر أو غيره منطقي. كده كده أو بشكل منطقي، يبقى كده باختصار يبقى خلاصة التعريف اثنين think أو أكت، الناحية الثانية we وراشنالي بشكل منطقي، امسك الثينك يبقى think كـ أو think بشكل راشنالي نحن ترى اكت كريم او اكت بشكل ناشنلي يبقى انا كده البروجرام بتاعي او الروبوت بتاعي او اي حاجة بدات اتقرب لي اذا الاصطناعي